Hei. Tervetuloa papin hetkeen. Minä olen pastori Vesa Juli. Meidän ortodoksi veljille ja siskoilla joulupaasto on jo alkanut vähän aikaa sitten ja meilläkin se joulupaasto alkaa heti sunnuntaita seuraavasta maanantaista. Tämän joulupaaston alkamisen kunniaksi ajattelin puhua jotain ajatuksia siitä itse kurista, jota meitä krisilöitä odotetaan. Luen Päivälin ensimmäistä kirjeestä korintalaisille luvusta 9 ja luen nyt tämän uusimman tänä vuonna käyttöön otetun raamatun käännöksen mukaan. Ettekö tiedä, että Stadionilla vain yksi juoksija voittaa, vaikka kaikki ovat kilpailussa mukana? Juoskaa siis niin, että saatte palkinnon. Kaikki kirpajat nuudattavat tiukkaa itsekurja. Juoksijat katoavan palkinnon vuoksi. Ne katoamattoman. Minä en siis juokse minne sattuu, enkä nyrkkeillessäni huido ilma. Isken itseltäni vaikka silmän mustaksi, saadakseni ruumiini tottelemaan tahtoa. Niin minua ei hylätä. Pyydettyäni niin ensin muita kilpailemaan. Kristityn elämään kuuluu itsekuri. Paavali jarruttaa kuulijansa aiheeseen ottamalla esimerkiksi urheilukisat, joiden kanssa hän aika itse juutalaisena ollut missään tekemisissä. Tunnetummat kisat tuohon aikaan oli joka neljäs vuosi pidetyt Olympian kisat sekä Korinton lähellä joka toinen vuosi Jumala Poseidonin kunniaksi jälsitettävät Istmoksen kisat. Kirjeen vastaanot tunsivat siis nämä kisat hyvin ja olivat varmaan itsekin aina katsomassa seuraamassa näitä kisoja. Siksi Paavali pystyi käyttämään tätä kilpailuteemaa. Paavalihan kaikille kaikkea ja nythän hän on korintolaisille korintolainen, kuten hän itse sanoo, pelastakseen edes muutamia. Nykyään urheilussa ammattilatasolla annetaan joskus palkintoja, mutta suurin osa palkinnoista on suhteellisen arvottomia metallilätkiä mitalleja tai halvasta metallista tai muovista tehtyjä pokaaleja. Päävallin aikana Olympian kisoissa voittaja sai palkinnoksi Laakeri Seppelen. kisoissa voittaja sai lähteestä riippuen joko kuusen tai männyn, havuissa tehdyn seppeleen. Sellaisen suhteellisen arvottavan palkinnon saadakseen urheilijat olivat valmiita harjoittelemaan paljon. Näissä kisoissa muuten annettiin palkinto vain voittajalle. Vain yksi palkittiin katavalla seppeleillä ja yhtä katavalla kunnialla. Paljon opetuksen pointti ei kuitenkaan ole tuossa kilpailun voittamisessa, jonka kunnia tuli tosiaan vain yhden kilpailijan osaksi. Raamatussa, kun voittajiksi sanota jokaista, joka on kestänyt loppuun asti ja päässyt perille. Hän joudattaa tällä vertauksella korintolaiset ajattelemaan sitä itsekuriä, jota nämä kilpailijat noudattivat savuttaakseen jotain katoavaista. Isojen kilpailija joutui harjoituskaudulla lopumaan kaikesta ylimääräisestä ja elämään vain tuolle kilpailulle. Hän joutui valmentajansa kanssa suunnittelemaan koko elämänsä etukäteen, tähdetty painoihin kisoihin. Jos päämäärä pukkuu harjoituskaudella, niin tuolle voittopalkinnolle saa varmasti sanoa hyvästi. Hyvä ystävä, mekin olemme kilpailussa mukaan. Ja perille pääseminen tässä kisassa on iso asia. Sillä kaikki, joiden lopulta lopulta hyväksytään, saavat enemmän kuin mitalin, pakarin tai minkään rahapalakin. He saavat lakastumattomaksi seppeleeksi ikuisen elämän. Paavali kehottaa lukioita ottamaan itsestään Esimerkkiä. Hänen juokse päämäärättömästi ompimäähkään, eikä nyrkkeilessään huido ilmaa. Tuohon aikaan ei kilpailtu vain juoksu radoilla, vaan moniottelun yksi varsin vaativa laji oli nyrkkeily. Paavali käyttää tätä esimerkkiä kuvaamaan sitä määrätietoista asennetta, joka kristiltä vaaditaan perille pääsemiseksi. Tuohon aikaan kilpailijat eivät käyttäneet mitään muuta kuin nahkaista rystyssuojaa. Muutenkin säännöt tekivät tuosta lajista varsin raakalaismaisen. Ottelut käytiin ilman painoluokkia ja ne kestivät ilman eriä taukoja, niin pitkään kuin edes heikompi osapuoli, joko lovutti tai tyrmättiin. No tietenkään nyrkkeily ei taaskaan sovi suoraan allekorjaksi kristityn vaellukseen. Mutta antaa esimerkin siitä, millaista kristityn kirvoittelemisen tulee olla. Kristiytyn on on yllättäen oman ruumiinsa ja apostoli puhuu iskemin pohdistamisesta siihen. Ihmisluumiin yksi harimpia kohkia on silmäseutu ja Paavalin käyttävä typopia tseili merkitsee iskeä silmän alta. Seurauksena silmäkulma repeää silmä menee mustaksi ja turpaa umpeen. Tarkoitus ei ole tietenkään olla kokein, no like okay, alistaa orjuuteen. Näin Paavali pakottaa vastahakoisen ruumiinsa vertauskuvallisesti vaikka silmä mustana tekemään sitä mitä hänen oma järkeensä ja pyhähenki yhdessä odottavat kutsumustyöhön kuuluvaksi. Ruoskimiset vankeus, kivittäminen ja muut vaikeudet olivat yrittäneet saada Paavalia luovuttamaan. Mutta oman hengen antavat iskut silmännolle ovat vielä tehokkaammin pakottaneet hänet kutsumukseen ja kaikkeen mitä siihen liittyy, jatkamaan evankeliumin työtä. Paavali tuo esille sen tuskallisen tosiasian, että hyvin alkanut kristityn vaenus on johtanut ikuiseen vahinkaan. Siksi hän pyrkii näin masentamaan omaa tahtoa. Meidän on kovin helppo jättää hommat kesken ja ajautua takaisin sellaisen elämään ja sellaisiin valintoihin, joita tässä maailmassa noudatetaan. Taivasten valtakunnan tavoille oppiminen on työlästä ja meissä kaikissa asuu luonto, joka ei ikinä tahdo alistua kuulijaisiksi. Jumalan tahdon. Joskus kuulee sanottavan, että ihmisen pitäisi kuunnella omaa sydäntään, mutta tämä on varsin huono ohje. Paavallin mukaan luonnosta ihmistä ei tule helliä, vaan sitä on kuritettava, vaikka vertauskuoleisesti lyömällä silmät mustaksi. Yksi perinteisimmistä kristokunnan keinoista tällaisen oman ruumiin masentamisen on Alkokirkossa paastaminen oli itsestään selvä ja erityisesti kasotti silloin, kun piti tehdä joku merkittävä päätös tai kysyä Jumalan tahtoa jossain asiassa. Mepoos, Allois, Keryksas, Autos, Adokimos ja Nooma. Joten minä, joka olen toiselle kuuluttanut, ehkä itse joutuisi hylätyksi. Keryse merkitsee kisoissa kuuluttamista, evankelimin julistamista tai vaikkapa kirkossa saarnaamista. Adogimos merkitsee kokeessa hylättyä. Se voisi nykykielessä merkitä vaikkapa sanaa kuin tämmöinen sana kärähtänyt. Se olisikin noloa, joka on itse ensin julistanut mei muille ja tulee sitten itse hylätyksi. Apostolin on oltava siis tarkkana, mutta ei seurakuntalaisenkaan kannata olla ihan huolettoman itse varma. siksi hyvä uskonkilvoitus, kilvoitus. Juoskaa siis niin, että te saatte palkinna. Ja tarttukaa, tarrautukaa kiinni iankaikkiseen elämään, jonka Jeesus Kristus on meille valmista.